Під обстрілу близького пів на третьої ночі потрапили 26 житлових будинків, у них загалом вилетіло 74 вікна, повідомив міський голова Олександр Сінкевич. У семи будинках частково пошкоджений дах, серед таких – помешкання Ольги. Її будинок знаходиться в кількох метрах від місця влучання російської ракети. «Я проснулася в півтреті і як раз з мужем перші вбриви почалися, десь де в місті. Потім ми стали там у туалету, де ми завжди спрячемося, і в цей час ось цей страшний взрив. Сусідська квартира була закрита, відкрила повністю, окна на кухні вибили. Суттєво постраждали три лікувальних заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У кабінетах і палатах пошкоджені меблі та стеля. Приміщення засипані уламками. Сьогодні мені сторож десь. З півтретього ранку дзвонить, у нас прильоти. Він чудом залишився непошкоджений, тому що якраз вийшов по своїм фізіологічним мозку. Ракета впала буквально в 5 метрах від будівлі. І з взрывною вибуховою волною вибило не тільки вікна, а і скережено все внутрі. Тобто це крило центру. Повністю уничтожено. Там і техніка, і оргтехніка, і інструментарі, і холодильники, кондиціонери, все, говориш, меблі пристрої. Дуже багато всього. Пошкоджень зазнали будівля готелю та музею. Під удари потрапили також освітні заклади. Серед них дві школи. Зруйнована будівля одного з миколаївських університетів. На годину він зафіксував час прильоту і Миколаївський обласний інститут після декломної педагогічної освіти вдруге було понищено. А сьогодні відбулося знищення головного корпусу. О, біля 70 вікон практично немає. Шість, здається, дверей, які не підлягають о, поновленню. Знищена техніка меблі, матеріальні цінності, які знаходилися в аудиторії, і в кабінетах. Але головне, що люди живі цілі, все це ми поновимо. Російські війська випустили по місту та області. Більше п'яти ракет з 300, повідомив пресу п'ятер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, вночі 4 вересня, російські окупанти в черговий обстріляли місто Миколаїв та область. У Миколаєву. Чергове гатили ракетами з протиповітряної системи С-300, наскільки нам відомо станом на зараз. Можу сказати, буквально чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. В області посілили окупанти вчергове в елеватор, що є дуже знаковим враховуючи те, що зараз відбувається експорт зерна. На місцях від самого ранку працюють комунальники, які лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід. Єлизавета Кротики, Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.